Olin ollut opettajana kymmenisen vuotta, kunnes totesin, että näin ei voi jatkua. Oppilaat eivät olleet tyytyväisiä. En, matematiikan sisältö oli hyvin algebra ja oli hyvin vaikeaa saada oppilaat niin kuin motivoitumaan siihen matematiikkaan jo lähes 30 vuotta sitten. Ja aloitin opetuksen muuttamisen. Suurin syy oli tietenkin lapset. Kaikkein tärkeintä olisi muuttaa matematiikan oppitunnin rakennetta. Joskus. Syy varmaan, miksi sitä matematiikkaa ei pidetä kaikkein innostavimpana ja ihanimpana oppiaineena, on sen puuduttava rakenne. Eli liian useasti se Opettaja on siellä luokan edessä, kertoo miten asiat ovat tai miten joku teoria menee ja oppilaat toistavat niitä tehtäviä samantyyppisiä ja samantyyppisiä saavat kotitehtäviksi. Eikä tätä muutosta tarvitse tehdä heti ja kokonaan, joskus palapalalta. Avoimet ongelmat ovat tärkeitä, mutta niin suljetutkin. Monesti ongelmaratkaisu ymmärretään, että se on vain sanallinen tehtävä. Mutta kyllä se on vasta ongelma, jos oppilas kohtaa sen ensimmäisen kerran. Monisanallinen tehtävä itse asiassa palautuu perusyhtälöksi tai lausekkeen sieventämiseksi. Siis siellä tunnilla on tietenkin hyvä, että on ne keskustelut, mutta silloin monesti se on vain opettajan ja yhden oppilaan välinen keskustelu. Me tarvitaan sinne paljon uusia elementtejä. Siis lähde rohkeasti kokeilemaan erilaisia menetelmiä. No, tietenkin toiminnallinen matematiikka on yksi, mutta myös ryhmässä tehtävät ongelmanratkaisut koska silloin sinne syntyy väittelyä, pohdiskelua ja oppilaat oppivat toisiltaan erilaisia ratkaisumalleja. Heidän pitää saada myös puhua, koska sillä he rakentavat sitä omaa matemaattista rakennettaan. Tutkimustehtävät, käytännön tehtävät, ää, Maailma on täynnä mielenkiintoisia asioita, mitä vain matematiikka pystyy ratkaisemaan tai auttamaan analyyttisesti pohtimaan, miksi näin on. Nyt meidän täytyy saada ne oppilaat mukaan tähän toimintaan. Heidän täytyy omistaa tavallaan se itse oivaltaminen. Oikeita vastauksia ei Aina tarvitset tulla opettajalta, vaan se ilo, että oppilas tuntee, että hän on oivaltanut tämän, hän keksii tämän, tai ryhmä yhdessä löytää tämän ratkaisun. Meidän täytyy tavallaan luoda niitä positiivisia onnistumisen tunteita. Nyt jos oppilaalla ei ole näitä onnistumisen tunteita, niin onhan se matematiikka vähän tylsää. Meillä on Suomessa... Mielettömän upea autonomia ja tällä hetkellä mielestäni maailman paras opetussuunnitelma. Se on väliä. Siellä on vähän sisältöä. Meillä on ihan mieletön mahdollisuus kokeilla eri materiaalia, eri menetelmiä, löytää se mikä toimii minun ja niiden oppilaiden välillä tai sitten erilaisten oppilaiden kanssa. Olin aika kauhistunut, kun menin ensimmäisen kerran käymään Amerikassa. Lukion ykkösluokalla matematiikan oppikirja oli tuhat-sivuinen. Se on aika kova henkinen isku opettajalle ja oppilaalle. Pitää olla melko taikuri, että tuhannen kirjan sivusta löytää sen oleellisen. Kun olen ollut Afrikassa, Opettajat tekevät joka tunti tuntisuunnitelman, vaikka ovat päteviä, virassaan olevia opettajia. Kun olen käynyt Turkissa, suurin osa kouluista opettajat saavat tuntitarkkuudella tiedon, mitä heidän pitää opettaa. Ja mikä tilanne on meillä? Meillä on mieletön autonomia. Me saamme nauttia omasta mielenkiinnostamme, saamme toteuttaa eri menetelmiä, saamme valita eri materiaaleja, jolle me nyt lunasta tätä muutosta. Niin minä näen uhkana sen, että ylhäältä ruvetaan myös meille sanomaan, minkälaisia oppitunteja pitää pitää. Kun aloitat, Älä ota liian suurta palaa kerralla, valmistaudu hyvin. Lapset voivat jopa vaatia enemmän, mutta mene sinä omassa rauhassa. Ota vastaan sitten se positiivinen palaute. Ensin sitä saat oppilailta, mutta sitten sitä tulee myös huoltajilta. Jos huoltajilta ei tule hyvää palautetta heti, tai jos sieltä tulee negatiivista, niin muista, että sinä olet aineen asiantuntija. Pidä sydän mukana, ole vakuuttavaa. Se on pelkkää ilonpitoa sen jälkeen.